ال رحم السلام علیکم ویور آپ کو دکھا رہے یہ کھویا کیسے بنتا ہے کتنا بڑا کڑاہا رکھا ہوا ہے اور اس کڑاہے میں یہ دودھ ہے اور دودھ کا بنے گا کھویا بڑا زبردست بنے گا اللہ دیکھے ہنڈریڈ کے جی ملے گا پورا سو کلو دودھ ہے اس کے اندر اور یہ یہ बड़ा कड़ा रखा है ना, ना और इस तरह ये बनेगा को हो नया फ्रांड आज माशा जुमे का दिन है आप सब लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक हो और इस रमजान के पहले जुमे की برکا سے اللہ تعالیٰ سب صاحب اپنے سے رحمت نسی فرمائے اور ہمارے گناہوں کے در گزر رہتی ہے ان سب کے گنا معرمائے اور جو ہمارے وجہ داد جو دنیا سے رفصت ہو گئے ہیں وفات پا چکے ہیں اللہ علیہ کو بلند کرے جنت میں اعلیٰ ارشا مقام تھا فرمائے ہمارے کچھ ساتھی ہیں فرینڈز ہیں جن کسی کی والدہ دنیا سے ہو گئی ہے والد تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر طافرمائے والدین مقبرت آفرمائے کے دن کثرت سے آپ لوگوں کو چاہیے عورتوں کو چاہیے کہ صورت نور کو ترجمہ سے بھی پڑے پھر نور کو کثرت سے پڑھے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صورت کا پڑھے بہت بڑے میں تو یہ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دھوپ اس کو گھویا کیسے بنتا ہے ہے اور یہ اتنا بڑا اس کو بولتے ایسے اس میں ہے